מה שנעשה בסרטון הזה לאחר שיש לנו כבר את ההעתק כפונקציה של הזמן עבור תאוצה קבועה ומהירות התחלתית נתונות, נסרטט גרף של ההעתק, מהירות, מהירות הסופית, ותאוצה כפונקציה של הזמן, על מנת להבין מה קורה כשהכדור עולה ויורד. אנחנו מכירים את נוסחת העתק כפונקציה של הזמן. אנחנו יודעים שהמהירות הסופית תהיה כפונקציה של הזמן. דיברנו על זה בצדק. הסרטון האחרון. המהירות הסופית היא המהירות ההתחלתית ועוד התאוצה כפול משך הזמן. אם נתחיל במהירות החלתית מסוימת ונכפול את התאוצה בזמן החלק הזה אומר לנו עד כמה מהר יותר או לאט יותר הכדור ינוע בין המהירות ההתחלתית לבין המהירות לאחר זמן מסויין המהירות הסופית באותו זמן ולבסוף התאוצה הנתונה אותה אנחנו יודעים ישירות זאת תאוצת הגרביטציה מינוס 9.8 מטר לשנייה בריבוע. הסימן מינוס, מכיוון שהמוסכמה היא שהיא בכיוון כלפי מטה. המהירות ההתחלתית מלה כלפי מעלה, 19.6 מטר לשנייה. אז עכשיו בואו נסרטט את הגרפים האלה. הגרף הראשון הוא של ההעתק כפונקציה של הזמן. ציר ה... זמן. נקרא לו משך הזמן. לא, בעצם נקרא לו פשוט זמן. Uh, פשוט T, time. והציר הזה נקרא לו העתק. נסמן כמה ערכים על הציר, שנתות כאלה. אז יש לנו פה חמישה מטר, ועשרה מטר, וחמש עשרה מטר, ועשרים מטר. ובזמן יש לנו אפס, וזה 2, 3, 4, וזה שניות, היחידה פה هي שניות. אלה מטרים, 5, 10, 15, 20, זה העתק, גרף העתק. אני רוצה לסרטט גם את גרפה המהירות. גרף המהירות זה כבר יהיה גרף אה, קצת שונה, מכיוון שהמהירות היא כלפי מעלה, וגם כלפי מטה. כבר תראו מה אני מתכוון. אה, יש לנו ערכים גם חיוביים וגם שליליים. הזמן יהיה תמיד חיובי. פעם נוספת, נרשום. אחת, שניות, שתיים, שלוש, ארבע, כל שניות. אה, נקרא לזה אה, 10 מטר לשנייה. זה 20 לשנייה. וכאן למטה זה יהיה מינוס 10 מטר לשנייה, וזה יהיה מינוס 20 מטר לשנייה. כל אלה במטר לשנייה. הציר הזה הוא מהירות, והציר הזה הוא זמן. זהו גרף המהירות שלנו. נצייר גם את גרף התאוצה כאן. זה בעצם הגרף הקל ביותר. בגרף התאוצה אנחנו נסרטט רק את החלק הזה. קבועה, זה שוב, 1, 2, 3, 4, זה שניות, ונקרא לזה מינוס 10, וכל אלה הם במטר לשנייה בריבוע. אנחנו יודעים שהתאוצה היא מינוס 9.8 מטר לשנייה בריבוע, כל הזמן עד ל-4 שניות, התאוצה כל הזמן עד לארבע שניות, עם מינוס תאישה נקודה שמונה, מטר לשנייה בריבוע. תאוצה קבועה במשך כל הזמן. נחשב את ההעתק ואת המהירות. נצייר כאן טבלה, באחת העמודות נרשום את משך הזמן, ולפעמים נוכל לקרוא לזה פשוט זמן, ונחשב מה תהי המהירות הסופית. צריך לקרוא לזה המהירות הסופית באותו הזמן. ובעמודה הזאת נחשב מהו ההעתק. נעשה בזמנים של 0, 1, 2, 3 ו-4. נדגום כמה נקודות ככה. ב-0 שניות, כשעברה שניה 1 וכשעברו 2 שניות ו-3 ו-4, בעצם נקרא לזה, נקרא לציר הזה בכל זאת, משך הזמן, delta t, במהותו אלה השניות שעברו, אז זהו משך הזמן. ונעביר שהגרף הזה הוא גרף התאוצה. נכתוב את זה פה, שנזכור מה זה מה, uh, תאוצה, יופי, ועכשיו נמלא את הטבלה, אז בזמן 0, מהי המהירות? בואו נשתמש בביטוי הזה, הזמן t שווה ל-0, או delta t שווה ל-0, העבר הזה יהיה שווה ל-0, על כן זאת תהיה יש לנו כאן את 19.6, לשנייה. אז נרשום 19.6 מטר לשנייה, נסרטט את זה כאן, בזמן 0 זה 19.6 מטר לשנייה. מהו ההעתק שלנו בזמן 0? משך הזמן הוא 0, על כן, נסתכל כאן למעלה, ΔT הוא 0, ועל כן הביטוי הזה יהיה שווה ל-0. נכון? זה גם הגיוני. לא ביצענו שום ההעתק כשלא עבר זמן כלשהו, אז לא ביצענו שום היתק, אנחנו נמצאים כאן, אפס. עכשיו בואו נראה מה קורה אחרי שנייה אחת. שנייה אחת עברה. מהי המהירות שלנו עכשיו? המהירות ההתחלתית היא 19.6 מטר לשנייה. זה נתון. והתאוצה היא מינוס 9.8 מטר לשנייה בריבוע. זה שלילי, אנחנו מכפילים, מכפילים בדלתא t. בכל מצב, ועל כן במצב הזה אנחנו נכפיל באחת, דלתה T שווה לאחת, אז יש לנו 19.6 פחות 9.8, זה יוצא לנו בדיוק 9.8. מכיוון שמכפילים בשנייה, היחידה מתקבלת היא מטר לשנייה. אז יש לנו פה 19.6 מטר לשנייה פחות 9.8, אחת השניות מצמצמות כשמכפילים בשניות, והתוצאה היא 9.8 מטר לשנייה. זה המהירות שלנו לאחר שנייה אחת. המהירות היא חצי מהמהירות הקודמת שהיה לנו. אז בואו נסמן את זה בגרף, ונסרטט כאן קו בין הנקודות. 9.8 מטר לשנייה. עכשיו מהו ההתק? אז נסתכל כאן למעלה. נכתוב את נוסחת ההתק עם אנחנו יודעים שההתק יהיה שווה למהירות ההתחלתית, שהיא 19.6 מטר לשנייה. אני לא אכתוב כאן את כדי לחסוך במקום, אבל אתם מבינים את זה כבר. כפול משך הזמן, אני שתמש באותו הצבע כדי להבדיל, כפול משך הזמן ועוד חצי, נבהיר זאת חצי, כפול מינוס ת'שנקודה שמונה מטר לשנייה בריבוע, אז זה יהיה, טוב, זה מחדש, מכיוון שז'י. מינוס 9.8 מטר לשנייה בריבוע כפול חצי. אז זה שווה למינוס 4.9. מה שעשיתי זה חצי כפול מינוס 9.8. זה חשוב כי כאן הגודל הווקטורי מתחיל להשפיע. אם היינו כותבים כאן ועוד, הגוף לא היה מעט בזמן שהוא עולה. מכיוון שיש לנו את הגרוויטציה שמייצה בזמן העלייה, אבל בעצם הגוף מעט, הגרוויטציה מושכת אותו, מייצה אותו בכיוון מטה. זאת הסיבה שיש לנו זאת הייתה המוסכמה שלנו מההתחלה, מהסרטון הקודם. למעלה זה חיובי, ולמטה זה שלילי. אז כאן, מינוס 4.9 מטר לשנייה בריבוע, כפול דלתא-T בריבוע. נוציא את המחשבון. כשעברה שנייה, בואו נראה. נעשה את החישוב במחשבון. אז, כשעברה שנייה אחת, זה 19.6 כפול אחת בריבוע, זה 19.6 פחות 4.9 כפול אחת בריבוע, אז זה פחות 4.9 וזה נותן 14.7 מטר. אחר שניה אחת הכדור עלה 14.7 מטר באוויר. אז זה בערך כאן. עכשיו מה קורה אחרי שתי שניות? נעשה את אותו דבר. אחרי שתי שניות, המהירות היא 19.6 פחות 9.8 כפול 2, מכיוון שעברו שתי שניות, אז 9.8 מטר לשנייה בריבוע כפול 2, כפול 2 שניות, זה שווה ל-19.6 מטר לשנייה, אז זה מתכזז, ויש לנו כאן מהירות ששווה ל-0. אחרי שתי שניות, שווה ל-0. זה צריך להיות קו ישר. אז ננסה לצייר זה... מרור יותר אולי. נצייר פה קו ישר. שנייה. הנה. Uh, המהירות שווה ל-0 אחרי שתי שניות. מהו ההתק? בעצם אנחנו ברגע בו לכדור אין מהירות. בדיוק אחרי שעלה, במשך שתי שניות. בדיוק ברגע זה הכדור עומד במקומו. אז מהו ההתק שלו? נחשב את זה במחשבון. בואו נראה. Uh, יש לנו 19.6, אפשר לחשב את זה גם בראש, אבל כדי לחסוך זמן, 19.6 כפול 2 פחות 4.9 כפול 2 שניות בריבוע, כלומר כפול 4, אז זה שווה ל... בואו נראה, כופלים ב-4 וזה שווה ל-19.6 מטר. ההעתק שווה ל-19.6 מטר לאחר שתי שניות. אנחנו בגובה 19.6 מטר באוויר. הנה. עכשיו נעבור לשלוש שניות. מהי מהירות לאחר שלוש שניות? 19.6 3. צריך לעשות את, את, זה, את המחשבון, ליתר ביטחון. 19.6 פחות 9.8 כפול 3, זה שווה ל-9.8. אחרי שלוש שניות, המהירות היא מינוס 9.8 מטר לשנייה. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו הכדור יורד במהירות של 9.8 מטר לשנייה. זהו גרף המהירות שלנו. מהו ההתק? פעם נוספת, נוציא את המחשבון. אתם כבר מבינים את זה, אתם יכולים להפסיק את הסרטון ולנסות את זה בעצמכם. אנחנו עושים אותו דבר. אנחנו מסתכלים עכשיו על העתק, 3 שניות, אז יש לנו 19.6 כפול 3 פחות 4.9 כפול, זהו Delta T שהוא 3 שניות, אנחנו נוראים על Delta T, משך הזמן 3 שניות, וזה בריבוע, אז כלומר 9, Uh, והתוצאה שלנו היא 14.7 מטר. אחרי שלוש שניות חוזרים ל-14.7 מטר. אותו היתק כמו בשנייה אחת. ההבדל הוא שעכשיו הכדור יורד, כאן היינו בעלייה. לבסוף, מה קורה אחרי ארבע שניות? אז המחשבון, שאתם תחשבו את זה בראש. 19.6 פחות 9.8 כפול 4 שניות, אז זה מינוס 19.6 מטר לשנייה. לא באמת צריך את המחשבון בשביל זה אפילו. מינוס 19.6 מטר לשנייה. גודל המהירות עכשיו שווה לגודל המהירות ההתחלתית, שבה הכדור נזרק, עכשיו היא בכיוון ההפוך. עכשיו הכדור יורד. מהו ההעתק? נוציא את המחשבון. ההתק הוא 19.6 כפול 4, כן? עברו 4 שניות, פחות 4.9 כפול 4 בריבוע, שזה 16. והתוצאה 0. ההתק הוא 0. הכדור חזר לקרקע. כשמסרטטים את הגרף של ההתק, מקבלים בעצם פרבולה. פרבולה בוכה, מה שקוראים לזה. משהו כזה בערך. כדאי לצייר את זה ברור. מוטב שנעשה את זה בקווים וקווים, בקוו, זה יותר קל להתאים. כשמסרטטים את היתה הזמן, זה נראה משהו כזה. המהירות יורדת בשיפוע כלפי מטה, והתאוצה קבועה. עשיתי את כל זה כי רציתי להראות לכם שהמהירות קטנה כל הזמן בקצב קבוע, וזה הגיוני, כי זה הקצב בו המהירות גדלה או קטנה בהתאם לתאוצה, ולפי המוסכמה שלנו, התאוצה היא כלפי מטה. זאת הסיבה שבגדלה המהירות קטנה, יש לנו, אה, יש לנו שיפוע שלילי, שיפוע שלילי שערכו מינוס 28 מטר לשנייה בריבוע. בואו נחשוב מה קורה לכדור. אני שהסרטון הזה מתארך קצת, אבל אני אצייר את ה את של המהירות. נעשה את זה בצבע כתום, או אולי דפק בעצם כחול. המהירות, כן, המהירות נעשה בכחול. אז בהתחלה יש לו מהירות חיובית. 19.6 מטר לשנייה. ניצר וקטור ארוך כזה. מהירות של 19.6 מטר לשנייה. ו... אחרי שנייה היא חצי מזה, אז היא יראה בערך ככה, 9.8 מטר לשנייה, וכאן למעלה מהירות הכדור היא 0, נכון? שוב ב-C שלוש שניות, גודל הוקטור הוא שוב 9.8 מטר לשנייה, ולעכשיו הוא כלפי מטה, זה נראה ככה, ולבסוף שהוא פוגע בקרקע, בדיוק לפני שהוא פוגע, יש לו מהירות שלילית של 19.6 מטר לשנייה. אז יראה בערך כך. אם אני אשתמש באותו קנמידה כאן, מה הייתה התאוצה כל הזמן? התאוצה היא כל הזמן. היא 9.8 מטר לשנייה בריבוע. נצייר זה בכתום. התאוצה היא מינוס 9.8 מטר לשנייה בריבוע, במשך כל הזמן. כן. גם פה באחרונה היא מינוס 9.8 מטר לשנייה בריבוע. היא לא משתנה וזה לא תלוי איפה נמצאים על הקו, כל עוד נמצאים בקרבת כדוע הארץ. אני מקווה שזה מבהיר את העניינים במקצת ונותן לכם תחושה של מה קורה כשזורקים קליה באוויר.